Нині транспорт на автошляху Якимівка-Кирилівка рухається без перешкод, на відміну від заторів, які спостерігалися тут під час ремонту в курортний сезон. Ремонт тривав понад чотири місяці, виконували працівники товариства з обмеженою відповідальністю компанія «Автомагістраль Південь». Зокрема, вклали верхній шар асфальту. На цій дорозі відновили дорожній одяг, відновили бар'єрне огородження, розмітку. Це відбувався поточний і середній ремонт. І гарантійний термін на виконання робіт на деяких роботах – 5 років, по деяких – 3. Але ми так плануємо, що цією дорогою будуть користуватися автомобілісти понад 10 років, тому що ця робота була виконана дійсно якісно. Є різні показники експлуатації, Іного отримання капітального ремонту показники відновлення будівництва і за різними показниками Забрізька область у деяких напрямках є лідером. Ця тенденція зберігається останні три роки. Догобірна вартість ремонту автодороги Якимівка Кирилівка 633 мільйони гривень. Повідомив журналістам Суспільного начальник служби автомобільних доріг у Забрізькій області Олег Галич. Але за його словами з часом вартість зросла. Так як проект 2016 року був то через зміни деяких ДБН, виникли додаткові роботи. Ми тут, скажімо так, по безпеці руху буде встановлено на пішохідних переходах, населених пунктах, 5, 5 ділянок автономного освітлення. На перекресті Акимовка-Кирилівка дороги з місцевою дорогою з смета Кирилівка буде встановлений світофорний об'єкт потім розмітка наноситься пластиком, і ці, скажімо так, додаткові роботи на сьогоднішній момент вартість складає там 760 мільйонів гривень». Фінансування здійснюється з державного бюджету України. Залучаються кредитні кошти. Приблизно 50 на 50, каже голова Запорізької обласної державної адміністрації Олександр Старох. Вартість ремонту одного кілометра може сягати від 5 до 250 мільйонів гривень. Залежно від категорії, які ґрунти в місцевості, скільки штучних споруд потрібно будувати, який це вид ремонту, каже Андрій Івко Залишилися у нас мілкі роботи, такі як автономне освітлення встановити на пішохідних переходах, нанести розмітку, також там пішохідні переходи, заповнення перехрістків і краєві лінії. В принципі, готові за кілька місяців закінчити повноцінно. Можна навіть до кінця місяця. Кінці кінця липня місяця вже були основні роботи по асфальтовому бетону. По основному приїзду закінчені. За серпень місяць ми закінчили роботи по примиканням, з'їздам і також розруштували комплекс для взважування. В початку. Працівники у нас працювали спочатку десь близько 50. В пік роботи біля 250 людей працювало. Більше 100 одини з техніки перевозили і суміш і виконували там роботи по обочинам, по основному проїзду. Більшість працівників наймані саме в Запоріжжі. Ну, а спеціалісти як такі вже е, специфічних професій, то вони вже, скажімо так, з Одесси, з Києва, то ну, командировані.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 Дуже давно чекав ремонту цієї магістралі. Не знаю, може й 30 років наремонтували. Але я по ній їздив років 5. Отже, чекав давно. І те, що зробили – це добре. За словами директора Департаменту розвитку доріг Укравтодору Андрія Івка, торік у Запорізькій області відновили 240 км автошляхів, зокрема траса Васильівка-Бердянськ бердянськ ділянка від Запоріжжя до кордону з Дніпропетровською областю. Цьогорічний план 260 км доріг. Також відновлена міжнародна траса М18 від Запоріжжя до Мелітополя. У наступному році запланований ремонт на магістралі до Приморська. Загалом передбачається відновити близько 250 км автошляхів. Герман Добідин, Олег Трогонов, новини на суспільному Запоріжжя.